Tæknifræði er Þryggja Hálsváðsháskólanám og eftir 3,5 ár uh, útskrifas maður sem tæknifræðingur og það er lögvendastarstætti. Tæknifræðingar eru mjög eftirsóttir aðurlífunum og þeir fást í mist við hönnun, framkvæmdir, stjórnun, eftirlit, svo eitthvað sinnet. Með tæknifræðinni getur þú mótað svo vel hvað þú vilt vinna við. Mín svona sérfræði er sjálfvirtni og þetta er mjög spennandi að Þú sjæst í í kennslu er mjög góð verklagsstaðr þar sem að nemendur geta hannað og, og, og smíðað það sem er hannað. Það er engin fyrirstaða að hafa ekki stúðu því að það er mjög gott undirbúningsnám hér við háskólinn í Reykjavík. þráðurinn í mínu namni var þuna tengt umhverfismálum. Ég er mjög ánægð með hvernig er að gefa valmöguleika við því að, að velja sér áþanga í þá varð. Það er málefni sem ég brenn fyrir að vera og starfa við hérna líka hjá Lindri mjög nám, mjög skemmtilegt, tímafrett og kræfindi. Ég fór í þetta af því að þetta er mjög praktíst. Maður fær tæknifræði titilin leiðður búið með BS. Ég er búinn að vera í hérna, starstnámi á Landsfíkiðun síðastlega tvo mánuði og er séðast hérna á tæknitöldinni. Þannig ég er að fá svona mjög kreifandi verkefni hér og mér nýttist mér klarlega í framtíðinu. Við erum að læra að leysa vandamálin útrá verkefni. Seinustöðun þó vorum við á hanna loftmóti Það er mjög eftirminnilegt af því að, já, þú veist hvernig við býrðum loftmótorhjól. Við <laughs> prentum loftmótorinn og það hefur enginn gert það áður og það gekk. Þannig fá þau svona insiník hvað teknifræðingur um mun fara að gera. Maður egnast mikla vini hérna af því að maður er mikið í hópavinu. Já, við fyrir mig vísindefærðir og haldir einu svona ársátti ári sem er mjög skemmtilegt. Og það mætti glálega að vera fleiri stelpur. Þetta nám býði náttúrulega upp á marga valmiðarleika og það eru bara góð leynibóðið þannig að af hverju ættu stelpur ekki að þetta alveg sem strákar. Markmiðið okkar er sista, tæknifræðin nám, taki miðað þörfum aturlýsins hverju sinni. Þannig að ný útskrifaði nefnundur er nýtast vel frá fyrsta degi starfi.